يعني عشرين واحد بنادوله بيقول تعالى واحنا نقول له لا خليك مكانك وبعدين في النهايه يعني هنشوف بالصوت والصوره وكلك حتى تعقيب لذيذ في تمام النهايه والحكام خارجين هذا المشهد يعني غير ادمي وغير انساني وغير مقبول وغير مطلوب ايا كانت النتيجه وايا كانت الاحداث داخل اللقاء يعني خلي بال حضراتكم واحنا هنا طالعين ادي مراقب بالمباراة الاستاذ مصطفى عيسى واعتقد دول قد يكونوا بعض من الرجال اللي كنت اتمنى انه رجال الزمالك هم اللي خرجوهم، اتفضلوا خلاص الموضوع انتهى، اتفضلوا اطلعوا بره لانه تقريبا دول رجال الامن اللي حواليهم يعني تقريبا انا مش متاكد يعني، وبداوا عشان يخرجوا في حراسه في حراسه اهو موجوده زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين هتفاجئوا بهذا المشهد تاني الازايز من المدرجات مره ثانيه بكل اسف واسى يعني مشهد اه اه احنا عمالين نادي الجمهور يرجع الجمهور اه يعود اي جمهور اللي يرجع اي جمهور يعود واحنا بالفعل زي ما سعيد حمزه بيصرخ يعني طب مش هنعرف نطلع من الملعب اه صوره كان لازم ننقلها لانه مش معقوله كان في حوالي 4000 او 5000 متفرج كلهم انصرفوا في هدوء هم بالظبط 10 او 15 واحد في المدرجات ال 15 واحد دول يا كابتن ايمن هم اللي بيسيئوا للباقي كله يعني منظر بصراحة زهقنا لازم يكون عندنا مش هنفضل نتكلم مع الناس لازم يكون عندك لوائح وقوانين بقى بقى هي اللي بتتعامل مع مم. اي حد بصراحة ان احنا نتكلم ده ضرب ده عمل أنا ده, ده كلام غير مقبول ده نعمله بقى ولا دورة رمضانية مم. يعني الكلام ده بصراحه ما يحصلش في اي حاجه. نفس الوقت واحد لذيذ جدا في الملعب أعزي أخذ <تصفيق> يا عايز ياخد سيلفي. مش حجابه يعني بص هقول لك مواقف مجد وطرائف من, من النقيض الى النقيض يعني. راجل بالشتا امر عجيب <تصفيق> جدا يعني هو ده وقته يعني حاجه شر البليه انه يضحك يعني. طيب خلينا اكمل معاك في التحليل الفني اتفضل يا كابتن لا يا اللقطة طبعاً اللقطة سيئة جداً آه يعني بالنسبة بس ما ب ما يكملوش يعني اه يعني خلاص مباراة يروحوا يعني بتكلم ثلاثين واحد مثلاً ما يكملوش مش ديل ولا ولا كان عشرة يعني عيب انت يعني يعني يعني يعني قلت بتتكلم على الجمهور. نعم. انت بتتكلم احنا منظومتنا، نعم. انا مش عايزين بس نخرج كتير قوي بره نعم. الماتش. نعم. لكن انا ما زلت مصر على ان القانون نعم. وتجديد القانون اللي حصل في مصر نعم. لا يلائم الواقع اللي كنا نامله نعم. في اي حاجه نعم. في اصغر حاجه قبل اكبر حاجه، نعم. والقانون هو سر من اسرار ان الدوري بتاعنا هزيل من في كل حاجه، هزيل نعم. لوايح طبعا كمان عندنا بصراحه مم. لازم تجدد، لوايح بصراحه بتاعت زمان قوي، لوائح الكرويه بتاعتنا، كل اللي بيحصل ده بصراحه يعني اهانه لكل المجتمع الكروي، مم. ولا ده ولا تتكلم عليه ينتمي لمين، ده, ده المنظر ده يعني انا كنت بهزر معاك بقول ده مش في باريس، دي مش السترات الصفراء بتاعت باريس، ده ده عندنا اللمه بتاعت الحمايه جوه الاوض هو للدرجه دي الزحمه للدرجه دي منظر مسيء بصراحه ومنظر لازم نفهمه بمعناه الحقيقة <تصفيق> احنا متاخرين <تصفيق> قانوننا متاخر الرياضه <تصفيق> لو احنا متأخرين.